قصيدة واحد هواك للشاعرة دكتورة أمل في العرب في يقظة أحلامي أناجي طيفك في منامي في أحلامي أناجي طيفك في منامي فحين أرى صورك أمامي ينتعش فؤادي فاكتب اسمك مجبرة في حضرة اشواقي في يقظة أحلامي طيفك في منامي، فحين أرى صورتك أمامي، ينتعش فؤادي، ، اسمك إسمك مجبرة في حضرة أشواق، اسمك في حضرة أشواق. وأرسم صورتك على لوح جفوني فأبدا لن ترحل عن قلبي وأبدا لن تغيب عن عيوني وأرسم صورتك على لوح جفوني فأبدا لن ترحل عن قلبي وأبدا لن تغيب عن عيوني فقلبي, فقلبي لغيرك لن ينبت بالحب قلبي لغيرك لن ينبت بالحب والحياة من بعدك أصبحت عذاب. فقلبي لغيرك لن ينبض بالحب والحياة من بعدك أصبحت عذاب في بعادة ضاعت مني الحياة والحياة من بعدك أصبحت عذاب في بعادة ضاعت مني الحياة فيا شمس أضاءت في ليل الدجى ويا قمر سلا ضوئه على نهار السرمدي فيا شمسا أضاءت في ليل الدجى ويا قمرا أرسل ضوءا دوء على نهار السرمدي ويا مشاتل العشق في حدائق الحب ويا زهور زرعت في أرض الأشواق يا زهور زرعت في أرض الأشواق أبدا أبدا لا تدعني الله بالغيب أبداً لن تدعني للهيب الغيب، ولن تتركني في أوهام وسراب. أبداً لن تدعني للهيب الغيب، وأبداً ولن تتركني في أوهام وسراب. أبداً لن تدعني للهيب الغيب، ولن تتركني في أوهام وسراب. هيا، هيا اقترب، هيا اقترب في نظرتك لن تحركني وتأخذني إلى دنيا الغرام. هيا اقترب فنظراتك لن تحركني وتأخذني, وتأخذني إلى دنيا الغرام كطائر محلق بين السماء والأحلام وقد جئت إليك وقد جئت إليك أسير بخطوات المسكلة نحوك وقد جئت إليك أسير بخطوات المسكلة نحوك ولكن أخاف الاحترام ولكن أخاف الاحتراق وأنتظرك على مرسى الاشواق تأخذني إليك الأحلام تأخذني إليك الأحلام كفارس يمتطي صهوة جوال تأخذني إليك الأحلام كفارس يمتطي صهوة جوال وينطلق في الفضاء وينطلق في الفضاء لأصل إلى واحد هواء أخذني الأحلام كفارس يمتقي سحر جوالي وينطلق في الفضاء ليصل إلى واحد وينطلق في الفضاء ليصل إلى واحد حوالي مع تحيات دكتورة أمان